Олег Куш виріс у родині бджолярів. Розповідає, його дід та батько теж були пасічниками. Чоловік показує найстаріший вулик. Каже, це його сімейна реліквія. «Це є вулик мого діда, якому вже більше ста років. Дід мій до 39-го року мав таких вуликів більше сотні. І мені шкода було його, щоб він десь канув таке в небиті, і я старався його зберегти. Ті вулики, вони відкривалися, слав'яни вони називаються, вони відкривалися тільки з боку, але я вже його модернізував і я ще зробив, щоб він відкривається мені зверху». Олег Куш розповідає, з дитинства допомагав батькові на пасіці, джільництвом почав займатися у 28 років. Каже, тоді його пасіка налічувала 9 бджолиних сімей. Я до того купував журнали бджільництво, читав їх від початку до кінця, тоді спілкувався з пасічниками досвідченими, що я вже стільки знав, мені здавалося, що я вже теоретично знав більше, як вони. Мені дали один вулик з пчолами, і я через кілька днів подивився, шукаю матки. Я не можу матки знайти. Пішов я до того пасічника, кажу. «Та немає матки. Та як немає? Повинна бути. Приходить пасічник, відкрив вулик, подивився одну рамку, підняв другу рамку, каже, все, матка тут є. Як ви знаєте? А от дивіться, тут є матка відложила яйці, вона, вона є, вона працює, вона тут є, не треба шукати». Олег Куш розповідає, бджільництвом зацікавився і його син. Каже, цього року День пасічника святкуватимуть разом. Я йому дав вулики, дав пчолів, дав інвентар, який йому там потрібний, всім його обезпечив, і він працює, щодня мені дзвонить. От там таке, я подивився вот вулик там, ага вже матка запліднилася, то чоловік час радився, що робити. Я йому з охотою йому розказую, що робити. І він помаленьку привикає. Він зразу ж не хотів, не хотів, але хто почав займатися пчолами. То він вже б того не покине. Олег Куш каже, бджільництво справа його життя. Я собі не представляю життя без бджільництва, без бджолів. Бджоли то є Божа комаха, каже, що якщо їх не стане, то через 5 років людство не стане на землі. Бо пчоли опилюють 80% всіх культур, які споживають люди. Леся Продоус, Оксана Галіяш, новини на Суспільному. Тернопільщина.